Καλώς ήρθατε και από σήμερα μία ακόμα σημαντική μεταρρύθμιση έρχεται να διευκολύνει, κύριε διοικητά, κυρίε και κύριοι, την καθημερινότητα του πολίτη. Οι πελάτες των τραπεζών δεν θα επισκέπτονται πια, φορτωμένοι με δεκάδες έγγραφα και φωτοτυπίες, για να ενημερώσουν σχετικά με τα φορολογικά και τα οικονομικά του στοιχεία. Η εξυπηρέτηση θα γίνεται ηλεκτρονικά, θα γίνεται γρήγορα, χωρίς μετακινήσεις και χωρίς τα ταλαιπωρία. Στο εξής, αυτές οι ενημερώσεις, όπως θα μας δείξει και στη συνέχεια ο κύριος Υπουργός, θα γίνονται είτε μέσω του gov.gr είτε των ηλεκτρονικών σελίδων των τραπεζών, απευθείας με τον ίδιο τον πολίτη, ο οποίος θα δίνει τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος και μόνο αυτά. Πώς, δίνοντας πρόσβαση μέσω του κωδικού του το Taxis.net και λαμβάνοντας προσωπικό μήνυμα στο κινητό μια διαδικασία, συνεπώς, όχι απλά καταργεί τη γραφειοκρατία, αλλά προστατεύει ακόμα πιο αποτελεσματικά τα προσωπικά μας δεδομένα. Η δράση, ωστόσο αυτή, έχει και ένα έντονο αναπτυξιακό πρόσημο, καθώς απλοποιεί το άνοιγμα και τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών, διευκολύνοντας τους πάντες τους απλούς καταθέτες, τους επιχειρηματίες, αλλά φυσικά κάνοντας πιο απλή, πιο εύκολη και τη δουλειά των υπαλλήλων των τραπεζών. Γι' αυτό και θα επεκταθεί παντού όπου υπάρχει ανάγκη κατάθεση τέτοιων στοιχείων, για παράδειγμα στις τηλεπικοινωνίες ή στους ασφαλιστικούς φορείς. Πρόκειται για ένα ακόμα σημαντικό βήμα από τα πολλά τα οποία έγιναν μέσα στην πανδημία, Φέροντα τη χώρα πιο κοντά στη νέα εποχή. Και όπως δείχνει, εξάλλου, και η εμπειρία του GAV.gr, το οποίο πριν από λίγο συμπλήρωσε ένα χρόνο ζωή, αλλά όπως απέδειξε και η Άρτια, ψηφιακή οργάνωση των εμβολιασμών, η τεχνολογία μπορεί να γίνει σύμμαχος του πολίτη και της κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα και μέσω ανάπτυξης της οικονομίας. Γι' αυτό και βήματα όπως αυτό θα συνεχιστούν σε όλους τους τομείς, και δεν είναι τυχαίο, άλλωστε ότι ένα μεγάλο μέρος των δράσεων που θα χρηματοδοτήσει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 αφορούν ακριβώς τη συνέχιση αυτής της ψηφιακής μετάβασης, ώστε όλες αυτές οι επιμέρους μεταρρυθμίσεις να συγκλίνουν και να συγκροτήσουν όλες μαζί το συνολικό άλμα εξυγχρονισμού και ανάπτυξη της χώρας προς τις επόμενες δεκαετίες. Καλή αρχή, λοιπόν, και καλή συνέχεια. Ε, να δώσω το λόγο στον Κυριάκο για να μας παρουσιάσει λίγο πιο αναλυτικά τη νέα εφαρμογή. Τι θελήσαμε να κάνουμε. Είναι η γενική κατεύθυνση που έχετε δώσει. Απλούστευση διαδικασιών, ψηφιοποίηση, πώς μπορούμε να διευκολύνουμε την καθημερινότητα του πολίτη. Με κάτι πρόσθετο. Αυτό να μην αφορά μόνο το δημόσιο τομέα, αλλά πλέον η απλούστευση να μπαίνει και στον ιδιωτικό τομέα. Ποια είναι η φυστάμενη κατάσταση, ξεκινώντα από τι τράπεζε. Οι πελάτε των τραπεζών έχουν υποχρέωση επικαιροποίηση στοιχείων, πολλαπλών στοιχείων, αναφέρατε πολλά. Τα φορολογικά, οικονομικά στοιχεία, στοιχεία επαγγελματική δραστηριότητα, καθώ και την ταυτότητα όταν αυτή αλλάζει. Και αυτό τι συνεπαγόταν μέχρι σήμερα, την αυτοπρόσωπη παρουσία σε τραπεζικό κατάστημα και την υποβολή των στοιχείων σε έγχαρτη μορφή. Το πρόβλημα αυτό βέβαια είναι προφανέ αφενός η χρόνια ταλαιπωρία, περί τη γραφειοκρατία, εμπόδια στο doing business, αλλά και η λυπής προστασία των προσωπικών δεδομένων, γιατί πολύ συχνά τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν πολύ περισσότερα στοιχεία από εκείνα τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα. Τι αλλάζει, αντλούμε... Με τη σημαντική συνεισφορά, η υλοποίηση έχει γίνει από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ο κ. Αναγνωστόπουλο είναι στο κόλ. Αντλούμε μέσω του κέντρου διαλειτουργικότητα τα στοιχεία από όλα τα διαθέσιμα μητρώα τα οποία έχουμε, από το μητρώο ταυτοτήτων, το φορολογικό Μητρό... την εργάνη, την απογραφή, το μητρώο πολιτών. Και καταργούμε ουσιαστικά την έγκχαρτη υποβολή εγγράφων και δικαιολογητικών και την ανάγκη φυσική παρουσία. Μέσω του GovGR, με πολύ λίγα κλικ, τα πιστοτικά ιδρύματα αντλούν όλα εκείνα τα στοιχεία. Τα οποία έχει το ελληνικό δημόσιο. Η διαδικασία είναι πλήρως ηλεκτρονική. Σε πρώτη φάση ξεκινάει μέσα από την πύλη τη κάθε τράπεζα. Μπαίνει δηλαδή ένα πολίτη στο λογαριασμό του στην τράπεζα. Οι τράπεζε έχουν ξεκινήσει και διαφημίζουν αυτή την υπηρεσία και πλέον προσθέτει με τα στοιχεία του TaxisNet α, την ταυτοποίηση και την αυτόματη άντληση των στοιχείων. Ποιών στοιχείων? Αυτών που βλέπετε. Φωτοτυπία τη ταυτότητα, αντίγραφο εκαθαριστικού σημειώματο, λογαριασμό ρεύματο, τηλεφωνία μισθοδοσία. Τα έγγραφα μισθοδοσία, αλλά και άλλα έγγραφα σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνία. Αυτά αντλούνται από το Εθνικό Μητρό Επικοινωνία, το οποίο έχουμε ξεκινήσει να δημιουργούμε. Τα ωφέλη είναι προφανή, τα αναφέρατε πριν, οπότε δεν θα σταθώ σε αυτά. Είναι μια σημαντική βελτίωση και σε ό,τι αφορά την περίτη γραφειοκρατία και σε ό,τι αφορά γενικότερα την εξυπηρέτηση του πολίτη. Και τα επόμενα βήματα αφορούν όχι μόνο του πολίτε, αλλά και τι επιχειρήσει. Θα εντάξουμε το γεμί. Στην πορεία για να μπορούμε να έχουμε υπηρεσία know your customer και για τι επιχειρήσει και θα προχωρήσουμε με του τηλεπικοινωνιακού παρόχου και του ασφαλιστικού φορεί. Αλλά το πρώτο ισχυρό βήμα έγινε από τι τράπεζε. Θεωρούμε και εμεί ότι είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση. Από αυτέ που δεν φαίνονται, αλλά έχει πολύ μεγάλη ουσία και εξοικονόμηση χρόνου, κόστου ε, ε, και ε, και επίση ε, εξυπηρετεί τον πολίτη. Είναι δηλαδή μια μεταρρύθμιση η οποία θα φανεί. Το τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του, όπως καταγράφουν και παρουσιάστηκαν, διευκολύνουν τα τραπεζικές συναλλαγές, περιορίζει τη διευκρασιοκρατία και βελτιώνεται καθημερινότητα του πολίτη. Το ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι ο Υπουργό ανέπτυξε και τα επόμενα βήματα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.